У 39-й гімназії, яка у такому статусі відпрацювала перший рік, влаштували символічне свято для 22-х випускників дев'ятикласників. Сьогодні вже зранку схвильовані і батьки, і дев'ятикласники завітали на наше шкільне подвір'я. Ми їх сьогодні відправляємо у велике життя. Бажаємо їм наснаги, бажаємо, щоб збулися всі їхні мрії, сподівання. Майже всі вступають до коледжів. Ну, тільки Дарина вона казала, що буде йти до 10 класу, а усі інші йдуть у коледжі. Е, якщо хтось не поступить у коледж, то йдуть вони у училища, де будуть навчатися за обраною професією однаково. У е, нас багато тих дітей, які хочуть стати поліцейськими, і дівчата, і хлопців. Я хорошистка, сподіваюся, вступити подальше навчальні заклади, досягнути своєї мети и просто жить счастливо. Я сегодня здесь, потому что... Я сьогодні тут, бо моя сестра випускниця 9 класу. Я випускник 2013 року. Тоді ще школа була 1-3 ступенів, у нас був 11 клас. Я дуже вдячний цій школі за такий великий багаж знань та духовну поживу, яку вона мені надала. Завдяки школі я вступив до Харківського юридичного університету імені Ярослава Мудрого, закінчив магістратуру і, звичайно ж, перші сходинки – це тільки завдяки вчителям школи номер 39». На вулиці Запорізької гімназії номер 8 сьогодні не було чутно останнього дзвоника. У навчальному закладі замість нього провели свято класної родини. Діти 4-го класу сьогодні співали пісні та танцювали. Таке свято дуже цікаво. Мені подобається, коли ми збираємося всі, всі класом показуємо свої здібності. Я дуже рада, що закінчився четвертий клас, і ми перейдемо в п'ятий. Що будеш робити? Я, я поїду на море. А у 9 А-класі для дітей класна керівниця Ірина Тимчура провела різноманітні ігри. Ми грали в гру треба було написати на картинці самі такі воспоминання, які запам'яталися за ці 9 років і грали в гру мікрофон. Я вважав, що ми підемо кудись гуляти з пасом, у нас буде гарна линька, у нас буде лінточки будуть, що ми зможемо поїхати в ресторан чи кафе, а не в класі будемо засидіти і празнувати. Головне, що ми в, в кругу наших однож, однокласників, які ну, для нас вже за 9 років стали, ну, можна сказати, рідними. Я планую піти в 10 клас в іншу школу. Я тільки прийшла до цієї школи, але я закохалася в неї. Ми скажемо так, я дуже мріяла про дружний клас, який залишить якесь гарне враження. Про себе. Мені сподобалися дуже вчителі. Я буду йти до 10 класу і мені дуже хочеться, щоб всі ці люди пішли разом зі мною. Сьогодні остання зустріч, бо, на жаль, далі наші діти йдуть в інші навчальні заклади. Нас так трапилося, що ми з ними з восьмого працюємо як класний керівник з ними. Але за ці два роки дійсно і вони мене багато чому навчили, і я в них вкладала свою душу, любов. Тому звісно, ну жалко з ними розлучатися. Директорка гімназії Ірина Бірюкова розповідає, по закінченню навчального року біля школи для випускних класів раніше проводили традиційні лінійки. Але у зв'язку з карантинними обмеженнями цього року вирішили обмежитися заходами у класах. «По-перше, що безпека дітей – це найголовніше. Здоров'я дитини і життя – найголовніше. Тому ми вирішили провести родинні класні години підсумкові. В кожному класі, розпочинаючи з першого класу і до 11-го, це були такі родинні свята, де були проведені квести, де були проведені вікторини, де цікаві такі побажання, такі цікавинки для дітей. Рішення прийнято спільне рішення з педагогічним колективом, з педагогічним колективом і тому наші діти будуть навчатися з першого класу, ну, майбутнього по 9 клас. У нас дуже багато є таких профільних ліцеїв, де дитина може себе знайти. Це і Запорізький зараз ліцей номер 7, це і Запорізький ліцей номер 6, це і Запорізький ліцей 107. Загалом у Запоріжі 118 закладів середньої освіти, в яких навчаються 68 тисяч школярів. З них понад 5 тисяч закінчили цьогоріч 9 класи і понад 3 тисячі 11. Дар'я Пасічник, Наталя Чекулова, Ольга Ларіонова, Геннадій Корчененко, новини на Суспільному Запоріжжя.